אני לא אוהבת המילה אקטיביזם, אני אוהבת איך זה נשמע, אני לא אוהבת הקונוטציות. המופע, נסברתי עכשיו, אמרתי, כשאני מנסה להנחיח את אדם, את האינדיבידואל במופע מול עצמו, זה מה שקורה במופע, אני רורמת לך ליות אקטיבית, mm -hmm. באופן שאתה לא יכול להיות כשאתה פסיבי ואולי יצירה. כן, okay, אבל okay. הכוונה שלי יותר אקטיביזם חברתי, כי יש לך הרבה עבודות שהם ממש... מה ש... יכול להיות יותר אקטיביזם חברתי מזה שאני בתוך קהל על אותו מחב, לא היה דבר mm -hmm. כזה לפניכם. מבינה, זה היה... כן. את היית הושפעת מפרפורמנס בעצם שהיה בחול את ידעת על... היום אני, לא, אני, אני, אני, לא אני פה... כבר לא יודעת מה אני ידעתי, okay. אבל אני יודעת שלא ידעו פה בארנס okay. ובגלל זה קיבלתי תגובות כאלה, okay. שם okay. אל הקדים, זו יוצירה עלי בגרום בתל אביב, בפרס, יש לי את של זה, ודני ואני התעסקת מברקו לעניין של בגרום שלה להיות יהודי בתל אביב, לא גרנו, לא קנימו אף פעם בית ביפו, וזה בתים שהיו שערבים שעספו. זה הכל לפני, זה תחילת שנות ה-80, זה לפני שהפך להיות כל כך להיות אה, אה, אופנתי, להיות אקטיביסטי, אה, ובטח לא בתל אביב. אה, גם זה, אנשים זוכרים שהופעתי בגלריה בשנקן, אני לא זוכרת, הופעתי בגלריה בוקר שוב, הקו הירוק מחפש... מחפש משהו, מה הוא מחפש? אני הופעתי, אני זוכר באיזה מחאה של נשים, זה בשנת ה-80, אני זוכר שאני שרה פה, כששנקין היה משהו העניין של החברה זה, שומעים את זה במילים שלי בלי להגיד את המילים אקטיביסטיים. זאת אומרת, אני גרמתי חוסר שקט, זה כל מה שאנחנו קוראים, ובמיוחד אותי אישה, שזה סופר, אמיר, היום אני קולטת גם איזה מיני אישה הייתי, נורא נורא נורא מהמות כמו ילדה כי לו לוקן מדבר בפשט שלי שאת מדברת על גשוף מדברת על uh, um, פרובוקציה ולא מיניט כי לו הייתה יפה ולייטי סקסיטי יש ממננה כי חברה של uh, uh, חברה uh, לא של uh, שרון קרן וגבי קלשן הופעתי לפני שמזרחי עשה את המופע הראשון, הופעתי ממש כאילו, אפילו לפני שאיך קוראים לה, נתן שפחת חלב, שינו את המצעד נגד המצעד, זה היה תספר קצת על בצעת כמיד. אני רק זוכרת שהלכנו ברחוב בין יהודה, והיו שם נשים מגלות. אני הייתי, שוב, בת כמה הייתי? בת 70, בת 22 או 21. את זכריה הופעות שלי. כבר הראשונות, שקיבלת רוח של מה שהם עשו. בצליה ההתנגדות, זה חלק מהמרד, ג'ון וייל, שאפשר עוד לראיין אותי, הוא זוכר אותי. היה מתווכח איתי אם זה אומנות, אם זה לא מונות. אני בכלל לא מבין אותך. אם זה מין, את ילדה או את גאון? כאילו ממש, במיוחד הגברים. כאילו, מה זה? ואוסוונטה רומבר אמר, טוב, אני אלמד אותך. אמרתי, מה בדיוק תלמד אותי? הייתה של גברים, אז אני כי מה זה ילדה? מתוק. לא ידעתי להתבטא, הייתי רגשנית כמו שאני היום, אבל גם לא הייתי... הביטוי שלי... כמו ש... שהי... גם היום יש לי צורת דיבור לא ראשונה. גם כשאני מרצה לוקח איזה פעם פעמיים לסטודנט, גם להבין, גם מסרים וצורת סגנון דיבור שונה, שאני... אז זה היה עוד יותר. כן, ואני זוכרת ולומרת, כן, את היית שיש פרץ עצום של צורך להתבטא, אבל כאילו דיברנו שפה אחרת וגם זה היה לגמרי נורא נורא, ואפילו יוכבת ויינטל את עסקה בנידה כמו גבר, כן, ופתאום אני באתי ממקום, וזו ההופעות הראשונות שלי ועד היום הזה, שבעצם הן נורא מנחליחות את הצופה בפני עצמו, את בעצם שואלת את עצמך, מה את על זה, אני פתאום מודע מה <gum> אני מרגישה, מה מה זה עושה לי? אני אוהבת את זה לא את זה, כאילו זה נורא נורא מנחיח רגשות שלך ואם זה אמנות, זה מה שבצלל לא רואה, אם זה בעצם זה תופס אותך מתחת לך זה לא מאפשר לך גם לראות את זה עוד פעם, כי זה one time performance, זה, בעצם שם אותך במקום שזה לא רק... mm -hmm, זה מעניין, אלא במקום שבעצם גם האישיות שלך, שלך כצופה, משחקת ועושה את האינטראקשן עם הסיטואציה.